Перший спортивний зал прийшла у селі міського типу Маків, де тоді жила, розповідає Ангеліна Лобачинська. В селі тренер Копичинський Володимир Васильович тримав секцію спортивний зал важкої атлетики та тренажерний. І почав показувати мені рухи з самої важкої атлетики, тобто з патичком, так ось так зробив. Дивись, ось так. Саме перше це був ривок. І він каже: Я як побачиш, ти зробила ривок? Ну все, я зрозумів, ти будеш штангісткою. Першими досягненнями на міжнародному рівні стали змагання 2017 року, що прогодили у Тайвані, каже Ангеліна. Це була універсіада, це, можна сказати, другі Олімпійські ігри. Ми довго добиралися, це було незвично. Це ну, для мене взагалі, як я виїхала на міжнародний старт, я взагалі ніде ніколи не була за кордоном, тому це для мене був шок. Акліматизація була для мене складна, тому що а, давлення впало. Я не знала, що відбувається взагалі з моїм організмом, де я взагалі знаходжуся, але я з усіх сил зібралася, виступила. Загальне шосте місце для першого такого виїзного старту, для дорослого – це дуже хороший результат. За словами Ангеліни Ломачинської, далі були призові місця на чемпіонаті Європи. Минулого року підписала контракт з Збройними силами України. Тренуюся в звичайному режимі, в збройних силах допомагають, підстраховують, де потрібно викликають. Під час підготовки до старту вісім тренувань на тиждень. Тренування триває до двох годин, каже спортсменка. Це, це з розминкою, з заминкою розтягується, іноді буває менше. Ну плюс-мінус дві години. То наш 30 тон одну тренування. Це не вписується в одну тренування, тобто це за неділю може бути. До трьох тонн, так точно, є в одному тренуванні. На Чемпіонаті Європи посіла друге загальне місце, каже Ангеліна. Останній старт – це був Чемпіонат Європи дорослий. Завоювала золоту медаль у ривку, бронзову медаль у поштовху та загальне місце посіла друге. Другий рік тренує Ангеліну Ломачинську, розповідає Ярослав Заболотний. Що стосується самої Ангеліни, як спортсменка, вона дуже відповідальна. Навіть, мені здається, занадто відповідальна, як для цього спорту. Тому що тут деколи потрібно підходити до всього з холодною головою, а вона так відповідальненько до всього, до кожної вправи, до кожного тонажу, до, до плану. Може, десь, зазвичай план пишеться на тиждень, але вона старається його перевиконати. Зараз працює над новим поштовхом, каже Ангеліна. Готується до Олімпійських ігор. Михайло Жила, Світлана Крентовська, новини на Суспільному, Хмельницький.